Tudorel Toader, primar acbie, după vizita din Serbia, ce spune ministrul despre întâlnirea cu Sebastian Bic? Vizit important a ministrului român al Justiției în Serbia. Tudorel Toader a discutat astăzi cu omologul său sârb, timp de ori potrivit DG24, a fost abordat sublinierei cazul fostului parlamentar Sebastian Ghic, la aproape un an după ce România a cerut extradarea sa. Însă decizia trebuie luată de o instanță sârb, iar procesul se prelunge subliniere te. Tudorel Toader ne-a gândit ce s-ar fi întâlnit sublinierea cu Sebastian Ghic. Cum poate să participe el la o discuție oficială între doi subliniere sublinierea ai justiției, a spus ministrul. Instanca a cerut lemuriri suplimentare, le-am transmis, pe 9 martie au ajuns la dân sublinierea? Judectorii urmează, ca, pe baza întregii documentații administrate, să se, se pronunce cu privire la cererea de extradare, a adăugat Tudorel Toader, potrivit Digi 24. <fie> Întrebat cât de lung va fi procedura, până la o decizie privind extradarea lui Sebastian Ghi, ministrul a spus. O întrebare la care pot răspunde numai judectorii, nu ministrul justiției.